L'associació es va crear al gener d'aquest any eh, bàsicament per la necessitat de, de cobrir un espai que havia quedat buit a la ciutat de Lleida i és que ens havíem quedat sense cap associació LGTBI i llavors doncs, eh, fa cosa d'un any més o menys doncs, inicialment tres persones vam tenir la pensada de fer alguna cosa a finals d'any del 2015 ho vam tornar a reprendre i a inicis d'any al gener doncs, vam fundar l'entitat amb 15 socis fundadors. Colors de Ponent té quatre eixos bàsics d'actuació. El primer és el suport l'acompanyament, el segon la sociabilització, el tercer la visibilització i el quart la reivindicació. Actualment som 51 socis i sòcies, eh, d'aquests de manera activa en deu haver potser una quinzena, d'acord? Com ens dividim la feina? Doncs, per exemple, hi ha un grup d'atenció psicosocial que aquest està molt definit, les persones també estan molt definides, es van oferir voluntàriament entre doncs, persones del col·lectiu que són treballadors socials, un psicòleg... I la resta doncs van col·laborant a través de comissions de treball. Tenim diferents comissions de treball, llavors puntualment, quan hem de fer alguna cosa, es mobilitza aquella comissió, es posa en marxa. La comissió aquesta psicosocial que vam crear i es va ficar en en marxa fa relativament poc, fa un mes, més i poc, una mica l'objectiu que té és fer la rebuda de la persona que demana poder reunir-se amb nosaltres i fer tota una sèrie d'acompanyament, depèn del, del perfil i de les característiques i les necessitats que, que presenta la persona. El que oferim és un espai segur, ¿vale? un espai individualitzat, eh, d'una mica compromís també de l'altra persona, no? pues, si bé, de, de poder fer aquest seguiment i també, sobretot, el tema de la confidencialitat, que entenent també que és una cosa bàsica a tenir en compte. Intento participar en tot el que puc, com tots fem tots, també amb el tema de formació. Estic bastant ficat amb la formació de professionals, perquè quan ells realitzen les seves tasques, com per exemple serveis socials, ah, treballadors socials, psicòlegs, educadors socials, doncs els intentem, Bé, hi ha una part de la nostra línia d'intervenció que és formar-los i estan bastant ficat amb això també, perquè ells puguin fer oferir una intervenció llumés amb, amb el màxim coneixement possible amb el tema de gènere, identitat de gènere, expressió de gènere, orientació de gènere. Era una necessitat aquí a Lleida per donar-nos a conèixer, per conèixer altres situacions, per conviure, per compartir experiències i, no i en principi perquè donar una visibilitat i més que res pues, que la gent conegui, que, bueno, com dic jo, sempre dic una frase, no? que una mentalitat més oberta que no per això sortirà al cervell volant. L homofòbia està molt molt arrelada i que és el més habitual. Llavors, d'entrada quan creus una associació així, sí que és veritat que hem tingut molt bona rebuda, però també hi ha gent que pregunt: "Cal, que hi sigui? No? Des de homoofòbia interioritzada que és, és molt habitual, avui dir és el fet de normalitzar certes situacions, que de per si no ho som, és a dir, hi persones del col·lectiu que és allò, no, tenen, no se senten amb la llibertat al seu poble de poder fer-li un petó a la seva parella al carrer o d'agafar-li la mà, d'acord? Vull dir, des de, des de situacions d'aquestes a la pressió social que, que es viu en poblacions petites, que és molta. coneixent a nivell de coneixements d'altres persones, a nivell personal, a nivell social, a nivell... Bueno, de... Coneixer altres, altres històries i, i compartir-les, vull dir, és el que ha dit el company en si que és una miqueta d'anar fent un, un reconfortament amb, amb altra gent i anar, i anar, i anar con, coneixent i escoltant i, bueno, el respecte en si i compartir moments. M'ha donat l'oportunitat de conèixer moltíssima gent que no coneixia, de poder compartir entre iguals pues, situacions que, que teníem en comú, no vivències, situacions que ens havien passat a la infància, no? la sortida de l'armari, no poder-ho compartir, poder ajudar a altres i poder una mica retroalimentar-nos. Animaria a tothom, no? que del, del col·lectiu LGTBI, que, que s'anima a participar, de, de les terres de Ponent, sobretot, que sabeu que és un territori una mica hostil amb, a, amb aquest tema, que puguis vindre, que puguis participar, que aquí coneixerà gent diversa, de diferent edat, que tothom hem passat una mica per la mateixa situació, des de la infància, des de l'assetjament escolar, el bullying, eh, també la vivència familiar, i això pot, pot enfortir i reconfortar la persona per a, per a aquest tir endavant només puc dir coses positives, perquè tan a nivell personal m'ha ajudat molt amb la meva acceptació de la meva orientació sexual, ja que sí que havia sortit amb uns pares potser tres mesos abans de, de començar Colors de ponent, però a partir de Colors de ponent, doncs, no m'ha importat sortir a... clar, juntament amb els altres, don sortir amb el carrer, amolat la bandera i orgullós, o per exemple, penjar una foto al Facebook de la meva parella i jo fent-nos un petó. que això potser sis mesos d'atrà jo era una cosa que ni m'imaginava. M'ha ajudat a, a empoderar-me a mi mateix, a agafar embranzida i ser, ser jo mateix. Jo crec que sense ser ne conscient durant gran part de la meva vida he estat fent voluntariat, d'acord? Ara d'una manera més, més clara i evident. No? A mi què m'aporta? Satisfacció, una satisfacció personal increïble. Eh, jo no soc una persona LGTBIQ, és a dir, jo estic aquí perquè sóc mare i, i només el fet de pensar en un futur millor per, a, per als meus fills doncs, i contribuir a que així sí, sigui, sí, és suficient.